Για κάθε δέκα άτομα που κατηγορούν κάποιον ή κάτι άλλο για το ότι δεν πέτυχαν, υπάρχει ένα άτομο που πετυχαίνει με τις ίδιε ακριβώς συνθήκε. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη. Το να αναλαμβάνετε την ευθύνη σημαίνει ότι αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλατε, δεν ρίχνετε το φταίξιμο την ευθύνη σε κανέναν άλλον, εκτός από τον εαυτό σας. Οι ηγέτε πάντα ψάχνουν τρόπου να κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν με αυτά που ήδη έχουν στη διάθεσή του. Δεν οραματίζονται για εργαλεία, συνθήκε άλλε που δεν έχουν στη διάθεσή του. Βλέπουν τι έχουν και μπορούν με αυτά που ήδη έχουν να τα αξιοποιήσουν και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Να προχωρήσουν με αυτά που ήδη έχουν. Και γενικά αναζητούν ευκαιρίε για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Δεν κατηγορούν την ομάδα του, δεν κατηγορούν την εταιρεία του, το σχέδιο αμοιβών ή οποιονδήποτε άλλο αν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά. Ακόμα και αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, υπάρχει ένα θέμα στο site τη εταιρεία. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι γεμάτο και δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή και θέλουν να βάλουν οπωσδήποτε παραγγελία. Ένα προϊόν είναι backorder, δεν υπάρχει σε απόθεμα. Ωραία. Οτιδήποτε και συμβαίνει δεν έχει σημασία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι για να γίνει δουλειά, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια θέματα, κάποιε δυσκολίε. Όσοι ηγέτε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την εφευρετικότητά μα, τη δημιουργικότητά μα και την εργασιακή μα ηθική για να αναλάβουμε δράση και να εμπνέουμε τη δράση στους άλλου ανθρώπους, για να φτάσουν και εκείνοι στην επιτυχία. Κάθε φορά που κατηγορείτε κάτι ή κάποιον άλλον για μία αναποδιά, εκτός από τον εαυτό σας, εντάξει, ουσιαστικά είναι σαν να χαρίζετε τη δύναμή σας και να καθυστερείτε οποιαδήποτε πιθανότητα προόδου στην επιχείρησή σας. Ακόμα και αν η αιτία της αναποδιά σας πηγάζει από κάπου έξω από εσάς, από κάποιον άλλον δηλαδή, ή από κάτι άλλο, το να κατηγορείτε δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό πέρα από το να καθυστερεί οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη. Έχω δει ανθρώπους ανθρώπου να κατηγορούν άλλου για την έλλειψη ανάπτυξη ω το λόγο για να σταματήσουν ή για να τα παρατήσουν. Δηλαδή, βλέπουν έναν ηγέτη στην εταιρεία, ο οποίο για κάποιο διάστημα μπορεί να μην θέλει να βάλει δράση. Και λένε: Α, αν εκείνο δεν δουλεύει, δεν δουλεύω κι εγώ και σταματάω. <χω> Πραγματικά το έχω ακούσει αυτό. Εντάξει. Ή δεύτερο εγώ που δεν πέτυχα. Σοβαρά. Δεν εσύ. Μα εσύ είναι αυτό που τα παράδεισε. Οπότε εσύ είσαι υπεύθυνο αν δεν πετύχει. Έτσι, πείτε το αυτό. Πείτε το τώρα στον εαυτό σα. Εγώ είμαι υπεύθυνο αν δεν πετύχω. Ξέρω ότι είναι σκληρό, αλλά είναι αλήθεια. Όπω επίση, εσεί είστε υπεύθυνοι αν πετύχετε. Πείτε και αυτό. Εγώ είμαι υπεύθυνο αν πετύχω. Κανένα άλλο δεν είναι υπεύθυνο αν πετύχω. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου που θα με υποστηρίξουν και θα με βοηθήσουν, αλλά εγώ είμαι υπεύθυνο αν πετύχω, ομοίω είμαι υπεύθυνο και αν δεν πετύχω. Το να αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη σημαίνει να μην κατηγορούμε τίποτα και κανέναν. Πάντα θα υπάρχει κάποιο αν θέλουμε να κατηγορήσουμε. Εντάξει, ή κάποιο ή κάτι. Πάντα. Αν θέλετε δηλαδή να βρείτε κάποιον ή κάτι να κατηγορήσετε, πάντα θα μπορείτε να βρείτε κάτι. Κάποιοι κατηγορούν τον ανάδοχό του, ότι α, ο ανάδοχο μου δεν είναι έμπειρος και δεν ξέρει να με βοηθήσει. Δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία. Και μετά βρίσκουν κάποιον πιο έμπειρο να του βοηθήσει και πάλι βρίσκουν κάτι να κατηγορήσουν. Πιάστε τον εαυτό σα και σταματήστε να βρίσκετε δικαιολογίε. Συγκρατηθείτε. Μην διαπραγματεύεστε το μέλλον σα. Για κάθε 10 άτομα που κατηγορούν κάποιον ή κάτι άλλο για το ότι δεν πέτυχαν, υπάρχει ένα άτομο που πετυχαίνει με τι ίδιε ακριβώ συνθήκε. Δουλέψτε με ό,τι έχετε και εργαστείτε στο να βελτιώσετε τα πράγματα. Αλλά μην περιμένετε να βελτιωθούν πρώτα τα πράγματα για να κάνετε αυτό που θέλετε. Αν θέλετε να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησή σου για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online. Ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλει να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μία δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο greekcoach.gr, κάθετός free, βάλτε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. greekcoach.gr, κάθετός free.